السلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے پاکستان میں سب سے زیادہ جس کی جان کو خطرہ ہے اس کا نام جنرل آصم منیر شاہ صاحب جنرل آصم منیر شاہ بین الاقوامی بہت بڑی قوتوں کی سازشوں کا واحد ٹارگیٹ ہے جی ہاں اس کو داخلی حوالوں سے چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج واحد ایک آدمی ہے بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کا شہر بکھارنے کا جو منصوبہ آج سے پچیس سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس کی کردار آج ہمیں سامنے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑے ان کے مضموم ارادوں کی تکمیل کی سب سے بڑی رکاوٹ جنرل آصف مجیور شاہ ہے جنرل آصف شاہ صاحب کو اس وقت فوج کے اندر بھی غیر محسوس انداز سے ان کو مخاصمت کا سامنا ہے سب کا فوج کا جو کہ جس کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آبیا کی تھی جنہیں لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈرز بنائے گئے تھے وہ آج بھی ان کے ارد گرد موجود ہے میں اور تو نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن میں اتنا کہتا ہوں عمران خان بالکل روزہ روشن کی طرح ہے یہ بات وہ موساد کا ایجنٹ ہے آپ اس پر ہنسیں گے یقیناً آپ کو ہنسنا بھی چاہیے کیونکہ ہم لوگ عموماً جب کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں تو اس پہ الزام لے. لیکن یہ میں ایسی ہی نہیں بات کر رہا حکیم سعید کے قتل سے لے کر آج تک پے پہ پے نے جو قتل کیے ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے جنہوں نے عمران خان کو تشتے ازمان کے اس کے کردار کو ایا کیا وہ حکیم سعید ہوں جنہوں نے آج سے تیس سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اس شخص کو لانچ کیا جا رہا بھی یہ سیاست میں نہیں آیا تھا تو لانچ کیا جا رہا ہے اور یقینی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوا جنرل فیض حمید نے کس انداز سے کن, کن لوگوں کے ذریعے کن عناصر کے ذریعے جسٹس چیف جسٹس وکار سیٹ کا قتل کیا کس انداز سے اس نے, انہوں نے خادم رضوی پاکستان تحریک لبیک کے امیر خادم حسین رضوی کا قتل کیا اور پوری شرارت طریقے سے وہ تو صحت مند تھے ان کا قتل کیا گیا اب ان کی اولاد کسی کو الزام ٹھہرائے یا ٹھہرائے لے تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں پھر کس طرح ارشد ملک جو جج تھا جس نے بعد میں یہ بتا دیا تھا کہ کس کے کہنے پر اس نے یہ فیصلہ دیا تھا نواز شریف کے خلاف اس کو کس طرح پوری شرارت طریقے سے قتل کیا گیا ان کے پاس موساد کے پاس یا موساد کے ان ایجنٹس کے پاس وہ قتل کے کرنے کے ایلیمینیٹ کرنے کے ذرائع موجود ہیں جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں جو آپ کی سوچ ہے اس کے لیے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں عمران خان کو کیوں لایا گیا تھا عمران خان کو لانے کا واحد مقصد واحد مقصد وہ تھا کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے ان قدموں کو جو دوستی کا تعلق تھا چین کے ساتھ اس کو انہوں نے روکنا تھا اور یہی بات ان کے پیٹ پہ مروڑ اٹھ رہے تھے نواز شریف کو انہوں نے نائل قرار دیا تھا آج جب عمران خان کو مسیح معود کا خطاب دیا جا رہا ہے امام مہدی کا اس کے اس کے قرار دے رہے ہیں اور نبی پیغمبر بھی قرار دے رہے ہیں اور تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہ گا ہے سب سے بڑی رکاوٹ پی ڈی ایم نہیں ہے جنرل اصم میر شاہ جو ان کے تمام کرتوتوں کو جانتا ہے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے عمران خان کے کافی قریب بھی تھے عمران خان کے نے تمام اس بدعمالیوں کو ان کی کرپشن کو ان کی بیگم کی کرپشن کو بھانپ لیا تھا اور جانچ لیا تھا جس پر عمران خان فارغ کرا دیا تھا کہ جنرل آسم جس کا انداز سے جس سے امران جس قریب سے سے طریقے قریب وہ جانتے ہیں کوئی اتنا قریب نہیں جانتا سے نہیں جانتا بہرحال ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو گیا رہا ہے کہ فوج کے اندر پولرائزیشن کی گئی ہے پہلی بار اس خوفناک انداز سے کی گئی ہے کہ دو بڑے میٹنگز میں جب وہ جنرل اسم ال شاہ گئے تو سنا ہے شنید ہے دروغ برگردن راوی کے کرنل لیول کے لوگوں نے بھی جل اسم شاہ پر سوال کیے کہ یہ تو چور لوگ آپ لوگوں نے بٹھا دیے ہیں اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی آپ یہ دیکھیے کہ یہ عمل کہاں تک جا رہی ہے بات پھر جنرل آصم منیر شاہ نے اس کا یہی جواب دیا پھر شاہ آپ کا ایک کام ہے آپ کا سیاست میں عمل دخل کا کوئی حق نہیں ہے آپ ایسے سوال نہ کریں بلکہ شٹ اپ قرار دیا نا پسندیدہ اس کو قرار دے دیا اور جنرل آصم منیر شاہ کے ارد گرد کور کمانڈرس کی ایک بڑی تعداد اس وقت وہ موجود ہے جو جن کی فیملیز جو ہیں وہ عمران خان کے محبتوں میں گرفتار ہیں سیل ہے اور ان کو لانچ کروایا گیا تھا آصف غفور جیسے لوگوں کو لانچ کروایا گیا تھا جس میں جنرل سے جنرل بنایا گیا تھا اور پھر یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا بہرحال اس میں کتنا وقت لگے گا ایک اور بات ہے کہ جنرل آسم من شاہ صاحب کو اس کی اپنی حیات کی طرف سے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے مثلاً دو ٹکے کا ایک امین گنڈاپور کو آپ نے گرفتار کیا شہباز گل کو آپ نے گرفتار کرایا اور کہا کہ ہم نے جناب یہ کرایا یہ کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی آپ کا کام نہیں تھا بلکہ اس سے آپ کا آپ کو ڈلیور کیا جا رہا ہے آپ کو چھوٹا کیا جا رہا ہے آپ کو آپ نے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے اور اور آپ نے قرار واقعی سزا دلوانی ہے اس کا منہ زبان بند کروانی ہے اس کا واحد وحد واحد کردار جو ہے اور واحد جو بڑا ملزم ہے مجرم ہے وہ عمران خان ہے اس کو آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کرائیں اور اس کو بحران نکل دیں عدلیہ میں ہی آپ کو بندیال کی شکل میں نظر نہیں آ رہی آئے گی وہ آپ کو فوج میں بھی آپ یہ نظر آئے گی اور یہ کب تک رہے گی جب تک یہ کور کمانڈرز میں سے پانچ کور کمانڈرز کا سنا ہے کہ وہ ڈائریکٹ براہ راست عمران خان کے راہ اور اسی طرح جسٹ جنرل اسم شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ ان سے جلد از جلد جان چھڑوائیں کیونکہ وہ لوگ جو پولیٹیسائز ہوئے ہوئے ہیں فوج کے صفوں میں بیٹھ کر اور اتنی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھ کر یقیناً پاکستان فوج کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان کو لانے کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان ایک درار ڈالنی تھی ایک ایسے معاملے میں درار ڈالنی تھی جس میں پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے دوستی کے جو رشتے تھے وہ مضبوط نہ رہیں بلکہ اس کے اندر ڈائنامائٹ بنا ڈال کر عمران خان کو ایسا ڈائنامائٹ بنا کر اس کی فاؤنڈیشنس میں لگایا گیا جس نے دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی ہے چین کے اور پاکستان کی اس دوستی کو آپ دیکھیں پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے منصوبے کو دس سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستان چین اقتصادی رازداری بلا شبہ دونوں ممالک کی دوستی دو طرفہ تعلقات کی بہترین مثال ہے چین نے ایسے وقت پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا جب پاکستان دہشت گردی شدید بد امنی سے دوچار تھا اور کوئی بھی ملک کوئی بھی ملک پاکستان میں سرمایہ کرنے کاری کرنے کو تیار نہ تھا چین کی جانب سے پاکستان میں ابتدائی چالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بیاسٹھ ارب ڈالر تک تک ہو چکی ہے اس وقت پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت اب تک ستائیس ارب ڈالر کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں سی پیک منصوبوں سے اب تک براہ راست دو لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں چین کی مدد اور سرمایہ کاری سے چھ ہزار میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ کا حصہ بنی ہے سی پیک کو پاکستان کے مستقبل کا اہم ترین منصوبہ سمجھا جا سکتا ہے لیکن منصوبے کے میں انفراسٹرکچر توانائی کے پروجیکٹ کے بعد سی پیک کے دیگر منصوبے سست روی کا شکار ہیں سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں خصوصی اکنامک زون کا قیام بھی مقصود تھا پروگرام تھا لیکن جس کے بعد انڈسٹری اور دیگر پیداواری شعبوں میں چینی سرمایہ کاری میں بتدریج اضافہ کرنا تھا لیکن اب تک خصوصی اکنامک زون قائم کرنے کے منصوبے زیر التماع ہیں نہیں قائم ہو سکے اسی جو بڑی وجہ ہے وہ امریکہ اور مبرغی ممالک مبرگ کا سی پیک منصوبوں پر دباؤ تھا اس کا پریشر تھا سی پیک منصوبوں کی ترجیحات رفتار پر تو تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات کے پیش نظر پاکستان کے پاس چینی سرمایہ کاری کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی تو موجود نہیں ہے ہمارے پاس ہے کیا پاکستان کا معاشی مستقبل اور موجودہ معاشی مسائل کا حل اب سی پیک کے منصوبوں اور چینی سرمایہ کاری سے ہی وابستہ ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو وزیراعظم شہباز شریف اور حنا ربانی کھر کے مابین گفتگو تھی اور اس میں یہ بات بڑی حساس نوعیت کی گفتگو تھی کہ پاکستان کو اب چین یا امریکہ میں سے کسی ایک کو اسٹریٹجک پارٹنر چننا ہوگا بدلتے ہوئے عالمی حالات خصوصاً کے ویوستھا میں تبدیل ہونے تبدیلیوں کے بعد اب چین عالمی سیاست کا محور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کو اب امریکہ اور مغرب کو خوش رکھنے کی پالیسیز کو ترک کرنا ہوگا اور چین کے ساتھ حقیقی اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنا ہوگی اور اس کے لیے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی قربانی ہی دینی پڑے گی یقیناً دینی پڑے گی چین کی طرف سے گوادر تا کاش چین کا جو یہ منصوبہ ہے گوادر تا کاشکر وہ ففٹی ایٹ بلین ڈالر ریل منصوبے کی پیشکش کے بعد پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ اس منصوبے سے نہ صرف پاک چین تعلقات کو اسٹریٹجک سمت دے سکتا ہے بلکہ اس منصوبوں کی بدولت پاکستان چین کو پذریہ ریل گوادر تک رسائی دینے کے اپنے لیے بھی بے پناہ معاشی فوائد حاصل کر سکتا ہے پاکستان نے تاحال سی پیک کے سب سے مہنگے اور اٹھارہ سو ساٹھ طویل منصوبے کی پیشکش پر کوئی رد عمل نہیں دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے فیصلہ ساز عناصر امریکہ کو ناراض کر کے چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو طویل مدتی اسٹریٹجک پارٹنر تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں گے کیا دونوں عالمی طاقتوں کو بیک وقت خوش رکھنے کی جز وقتی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پاکستان میں اشرافیہ کے کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جن کے مفادات براہ راست امریکہ اور مغربی ممالک سے وابستہ ہیں اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ان افراد کے بچے امریکہ اور مغربی ممالک کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا یہاں کوئی جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑا پیسے والا جس نے دولت دو نمبر طریقے سے اکٹھی کی ہوتی ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے اپنی فیملی کو پہلے ہی شفٹ کر دیتا ہے امریکہ میں اور وہاں بیٹھ کر مغربی ممالک میں ان کی پلاح گاہیں ہیں وہ وہاں وہ جا کے سرمایہ کاری کرتے ہیں خب وہ پیزے کی چین ہی کیوں نہ بنا لے ان کی جمع پونجی مغربی ممالک میں جمع ہوتی ہے ان کی حرام کی ساری کمائی مغربی ممالک میں ہوتی ہے امریکہ اور مغربی ممالک ہی اشرافیہ کے ان افراد کا ریٹائرمنٹ پلان ہے کہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قربان کر کے چین کے ساتھ طویل مدتی اسٹریٹجک شراکت داری کرے ان کو تو خوف ہے کہیں روس ایران چین کی طرح پاکستان بھی براہ راست امریکی پابندیوں کی زد میں نہ آ جائے کیونکہ اگر ایسا ہوا اگر ایسا ہوا اس پاکستان پر پابندیاں عائد ہوئیں تو اشرافیت سے تعلق رکھنے والے افراد کی ریٹائرمنٹ پلان کا کیا ہوگا وہ تو برباد ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی شک نہیں کہ بہترین خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات اور معاشی ترقی کے نئے امکانات اور مواقع کو پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن ماضی میں روس اور امریکہ کی سر جنگ کے تجربے کی روشنی میں یہ کہنا مشکل نہ ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات میں پاکستان کے لیے امریکہ اور چین کے لیے چین کو بق وقت ساتھ لے کر ایک وقت میں دونوں ممالک کو ساتھ لے کر چلنا اب ممکن نظر نہیں آتا جلد یا بعد میں پاکستان کو امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلقات کی قربانی کا فیصلہ کرنا ہوگا دو کشتیوں میں سوار آپ نے نہیں ہو سکتے باپ امریکہ بھی پہچانتا ہے آپ چین بھی چاہے پہچانا ہو پہچان رہا ہے اب آپ کو وہ آپ کی نس نس سے جان سے واقف ہو چکا ہے تو کیوں نہ پاکستان مشرق وسطہ میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کو اور اثر رسوخ کو نظر رکھتے ہوئے چین کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کا فیصلہ کرے یہ فیصلہ کرنے فیصلہ پاکستان کے لیے مشکل ہوگا لیکن عالمی حالات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اب چین کے سے مستقبل سے وابستہ ہے یہی وجہ ہے کہ جنرل میں یہ کہہ رہا ہوں ترجیحات پہلا پاکستان کے مفادات ہیں اور اس کے لیے انہوں نے چین کا دورہ کیا یہ چین کا حالیہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل تھا انہوں نے اور انہوں نے آنے والے وقت کا کردار کا پاکستان کے کردار کا تعجر کر دیا ہے عالمی طاقتوں کا اس وقت ان کا جو مرکز نگاہ ہے وہ جنرل آسم علور شاہ ہے پی ڈی ایم نہیں شہباز شریف نہیں بلاول بھٹو صاحب بھی نہیں ہے جنرل آسم علور شاہ صاحب کو اپنے حوالے سے میں یہ جی سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ساری نظریں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور جنرل آسم علی شاہ نے چین کے دورے کے بعد جب یہ کہا تھا کیا کہ, کہ ہم اپنی پالیسیز میں امریکہ کی پابند نہیں ہیں ہم اپنی آزادانہ پالیسیز بنانے کے حقدار بھی ہیں اور ہم حق بجانب بھی ہیں اور ہمارا یہ حق ہے یہی وہ بات ہے جو گولی کی طرح تیر کی طرح ان پاکستان دشمنوں کے دل میں پیوست ہے مغربی ممالک اور ان پاکستان دشمن قوتوں جن میں داخلی حوالوں سے ہمیں پاکستان میں عمران خان ایک بہت بڑا ان کا کردار نظر آتا ہے اور جو بکواس عمران خان ہے دو دل پہلے انٹیلیجنس کے افسران اور فوج پر تنقید کی حقیقت میں ڈی جی سی جو ڈائریکٹ کمان میں ہوتا ہے جواب دہ ہوتا ہے کمانڈر ان چیف کا عمران خان جو ڈی جی سی کو جس انداز سے جس طرح وہ لے رہا ہے اس کے اس کو بدنام کر رہا ہے اس کو بھی بخوبی علم ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ڈی جی سی کا نام اس لیے آئی ایس آئی کا نام لے رہا ہے کیونکہ وہ براہ انڈر کمانڈ ہے جنرل جنرل حاصل مریض شاہ صاحب کے کمانڈر ان چیف کے وہ ڈائریکٹ کمانڈ میں ہے تو اس لیے آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ عمران خان اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد کو عبور کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے کنڈیم کیا اس طرح شباز شریف صاحب نے بھی کنڈیم کیا تقریباً آج پاکستان میں ہر جگہ پر عمران خان کے ان بیانات کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ زبان آپ نے اپنی نہیں بول رہا وہ ان قوتوں کی زبان بول رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو ماتوب کیا جائے اور عوام کے سامنے لیٹل کیا جائے انہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کے خلاف اب کاروائی کرنی ہوگی اور ہمیں اپنی خارجہ حوالے پالیسیز کے حوالے سے جنرل آسم ولی شاہ صاحب کو آپ کو چاہیے مہربانی کریں آپ ہی اس کے حوالے سے لیڈ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پالیٹکس میں انٹروین کریں پاکستان یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں اسٹیٹ کے تو اس حوالے سے آپ کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسیز کو بھی آپ کردار کا تعین کر دیں آپ اپنے دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کریں بہت شکریہ